En fast jobb, der du får den lønna du har krav på, gir trygghet. Derfor vill Senterpartiet ha faste ansettelser, og at alle som jobber i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår.